E moi rapidamente vamos a contestar algunha das dúbidas máis frecuentes que nos preguntan um, os creadores de contidos digitais ou youtubeiros e youtubeiras neste caso. Primeiro, o delito de cita. Teño que citar as fontes de inspiración. A ver, o delito de cita está restringido ou estaba restringido o ámbito académico, sobre todo o da investigación. no que ti se baseabas as tuas conclusións nunha obra previa, tiñas que citar o autor. Pero porque parte xusto no, sé, justo, ¿no? sistema no que a cultura se comparte. Que pasa cando trasladamos eso a contidos digitais? Pois, basicamente o mesmo, se ti partes dunha obra previa, o lógico é que cides o seu autor Habería unha difusa e amplia zona gris De quen inspira a quen, cantaparte ai, eh, se máis ou menos do que fixo el ou do que fixe ti? Bueno, non sei, haberá que estar a cada caso, caso concreto Pero o dereito de cita a nosa recomendación é que sempre sempre citedes as vosas fontes Ou polo menos a xente que vos inspira Que pasa con músicas, por exemplo, cos covers que están moi de moda en Youtube últimamente? Pois, basicamente, o que temos que atender aquí é que sempre se identifique quen é o autor da canción. Se eu estou cantando unha canción de Tina Turner que canto moi mal, pero podería facelo, pois todo o mundo vai identificar esa canción como unha canción que é de outra persoa, ainda que eu faga a miña propia versión ou intente imitarla a ela. O problema chegaría se eu digo que esa canción é miña ou non indico que non o é e pode haber un certo risco de confusión. Nese caso, si que havería problemas. E se que a xente que fai os covers, en principio, se identifica que as cancións non son orixinais súas e que o que están facendo son interpretacións, non precisaría pedir autorización para a explotación desas obras. Sabemos de algúns casos que chegaron os xulgados? bueno, porque as productoras últimamente están moi disensibles, pero a resolución xudiciais o que díne que non hai unha explotación económica entidade suficiente. Habería que ver en o caso de Youtube se se poden facer monetización deses vídeos ou non. Cando nace unha obra, en realidade, non é que non teña licencia, é un pouco como cando nace un bebé, que está aí, pero non ten nome. Ata que os autores non deciden que tipo de licencia poñerle, todos os dereitos de propiedade intelectual son dos creadores. Por exemplo, poderíamos modificar esa primeira licencia que lle poñemos a unha obra? Pois vai depender. Cando tites un bebé, e lle pozo un nome, se despois non lle gusta, podes cambiarlo en casos, Coas licencias pasa exactamente o mesmo. Por que? Porque todos os dereitos son do autor e cando o autor licencia esa obra, ese vídeo neste caso pois hai unha cesión de dereitos a terceiros Haberá que ver que tipo de cesión e haberá que ver que tipo de licencia nova queremos poñer para non perxudicar a esas persoas ¿Sí? Que son as licencias Creative Commons? A ver. As Creative Commons son as nosas favoritas Son un conxunto de licencias de propiedade intelectual que pertencen ao mundo do copyleft É dicir, se o copyright é unha cesión de todos os dereitos a un terceiro, exclusiva, o copyleft sería unha cesión de algúns dereitos a terceiros, non exclusiva. Son licencias para compartir. O bo que teñen é o seu diseño. A súa licencia, imaginade como catro variedades distintas de dereitos, e ti podes facer a maior combinación. Por exemplo, podes pedir que te mencionen sempre que se empreguen ese vídeo ou esa creación, podes pedir que non haxa beneficio comercial, ou que sí a beneficio comercial, podes pedir que se modifique ou que non se modifique e así vas facendo como unha especie de licencia a medida. Son as máis recomendables, a verdade. Volvemos a Youtube. Primeiro, de quen son os vídeos que eu fago en Youtube? Son meus ou son de Youtube? A ver, o dereito de autoriado que falábamos ao principio. Os vídeos sempre van ser teus. O problema que tens con Youtube é que Youtube vais guardar o resto de dereitos que teñas. Eles teñen dereito a guardalos, a utilizalos, a compartilos, a cedelos, a distribuílos, a explotalos, a prácticamente todo. A nosa recomendación é que se podedes, se sodes capaces, que leades por completo os términos e condicións de usos de Youtube, que son bastantes, e desprecisar un par de horas para comprenderlos de todo. Pero, sobre todo, que seades conscientes de que cando vos volcades nessa plataforma contidos propios o que estades facendo, é darlle ese contido a Youtube que, de feito, unha vez que pechetes o canal vai seguir aí persículo a século A ver, que quede claro que eu son unha enamoradísima de Youtube De feito, aquí te desaproba mm, Se queredes un mini consejito para rematarse a este vídeo creade, creade, inspiradevos mm, copiade na medida do posible reproducide, compartide, colaborade cede de todos vosos vídeos e as vosas creacións para o mundo Eh, para aso están as licencias Creative Commons, pero sobre todo, intenta de ser originais e que a vosa mensaxe se xa sempre en positivo. Moitas gracias.